Dalším dílem našeho cyklu zabývajícím se registrem smluv jeho benefity se podíváme na městskou akciovou společnost. Jak už název dílu napovídá, zaměřili jsme se nakonec na smlouvy technické zprávy komunikací hlavního města. Důvodu je víc. Jednak nás zde zaujalo množství podlimitních pladeb, co se nemusí soutěžit, a jednak se během studování smluv ukázalo, že místní mosty můžou být v životu nebezpečném stavu. Vzhledem k tomu, že jsem dělala znalecký posudek a pronikla jsem do, do systému vlastně fungování magistrátu i TSK, tak já ten problém vidím v tom, že vlastně magistrát, který zřizuje do TSK, který řídí vlastně činnost TSK, tak ten úplně rezignoval na svoji řídící a kontrolní funkci a poskytuje peníze. Takže vezme balík peněz a dá ho TSK. TSK ty peníze vezmou, je tam podlimitní počet lidí, nejsou tam odborníci, je tam asi 8 lidí na tom mostním oddělení. Kdy, když jsme se ptali, kolik peněz dali do oprav jednotlivých objektů, tak nevěděli a řekli, že to mají někde ve složkách a že by to museli hledat čtyři dny a tak dále. Ve chvíli, kdy vy nemáte digitalizovaný data a nemáte přesně rozčleněno, kolik peněz potřebujete, Bujete do jednotlivých mostních objektů, tak vlastně nemůžete tu zprávu vykonávat, toho majetku. Podívejme se tedy, co se povedlo zjistit. Začneme od úplného základu, tedy od subjektů, co TSK zakázky zařizují a zhání na ně dotace. Smlouvu na se zadávacím řízením týkajícím se ústřední čistírny odpadních vod se sazbou 3000 káče na hodinu. Tu má známá advokátní kancelář Jansta A. Kostka. Tu spoluvlastní vlivní členče SSD pan Jansta. V létě policie obviněný ve velké kauze manipulovaných dotací, co se hlavního města přímo týkalo. Nikomu to všem zdá se nevadí. Se zakázkami a dotacemi pomáhá TSK i společnost Inconex. V té najdeme bývalého náměstka s ODS na ministerstvu školství zdob, kdy zde vládla ODS či věci veřejné. Inconex má taktéž zkušenost s vyšetřováním. Týká se o loňský zásah v TSK, kdy se měl podívat na pletichaření u zakázek hodnotě stovek milionů. A to tak, že zájemcům o soutěž nedodával klíčovou technickou dokumentaci, a ti tedy nemohli splnit soutěžní podmínky. Až na jednu společnost, co v soutěži nakonec zvítězila, a logicky se tedy koné dokumentaci musela dostat nějakou jinou tajemnou cestou. Zháně dotace TSK pomáhá také společnost EAG. Jejím spoluvlastníkem je člen hloubětínské ČSSD Zdeněk Zadina. Také pan Zadina byl středobodem loňské mediální kauzy, neboť se ukázalo, že do Hloubětina otekají na zakázkách stovky milionů nenápadným a se Zadinou a dalšími členy Hloubětinské ČSSD spojeným úklidovým společnostem. Asi jen úplnou náhodou je to, že Zadina byl i ve společnosti se značně podezřelým názvem Ekomička s dalším členem Hloubětinské ČSSD, jistým Ondřejem Dolínkem jinak také blízkým příbuzným náměstka Dolínka z ČSSD, co má TSK ve své gesci. Neméně zajímavý je pak i další spoluvlastníky AG, PR společnost Ariston, co si ČSSD dlouhodobě najímá na své kampaně. Jak vidíme z aktuálního transparentního účtu ČSSD, zaměstnávají i teď. Dál pak v TSK najdeme třeba advokáta Jana Olejníčka, jinak také asistenta poslance opět z ČSSD Štěpána Stupčuka, nebo bývalou ministrní školství paní Buskovou. Dvoumilionovou smlouvu tu nově získal i advokátní kancelář, kde je spoluvlastníkem bývalý státní zástupce vlastimil Rampula. Tedy muž s pověstí za co si ho po jeho odvolání z funkce, jistě také jen úplnou náhodou, najal jako svého advokáta nechválně známý podnikatel ze šedé zóny Ivorytik. Jako povedený vtip pak vypadá to, že si TSK tuto kancelář najala na sepsání svého etického kodexu. Nějaký etický kodex by se nicméně TSK jistě hodil. Další společnosti spojené s ODS nebo s ČSSD tu totiž sekají zeleň, uklízejí chodníky nebo betonují silnice. A je jich takové množství, že věnovat se každé z nich by přesáhl únosnou délku tohoto videa. Jednu věc mají ale často společnou. Zakázky jsou podlimitní, takže se nemusí soutěžit a zadávají se přímo. A je jich hodně. Ve výsledku tudy tedy nenápadně otekají značné peníze, co na ně ještě donedávna nebylo vůbec vidět. A podobně to pak vypadá i u značně aktuálních městských mostů. Takže celý ten systém funguje takto. Postaví se most nebo lávka a 30 let, 40 let se na ní nesáhne. Ne, jenom se prohlíží, prohlíží to, tak je otázka, kdo ty mosty vlastně prohlíží. Že jo? No a následně vlastně magistrát se ani neptá, v jakém stavu ty mostní objekty jsou a nechá to TSK ospořit tak, jak hospodaří. V TSK vidíme nejméně tři subjekty, co pečují o mosty a současně v nich najdeme napojení na ODS nebo na ČSSD. I u jejich smluv jsou částky těsně po miliony a ve smlouvách není o žádném soutěžení ani zmínka. Přímo o ním nedávno spadlým mostem u Stromovky se pak zabývala společnost nazvaná BM Construction, patřící členovi místního zastupitelstva ze ČSSD ve Zdicích, kde jen tak mimochodem dostává pan zastupitel také zakázky. V tuto chvíli by samozřejmě bylo hloupé dotyčnou společnost linčovat z důvodu zanedbání nějaké povinnosti. Důvody pádu onoho mostu zatím nikdo nezná. Nicméně se bohužel nabízí otázka. Zda to, že v hlavním městě, kde jaký most vypadá jako ohlodená kost, nějakým způsobem nesouvisí dejme tomu také s tím, že si z jeho technických služeb evidentně někdo, Bůh ví, jak dlouho, dělá klondajk. To je stejné, kdyby jste měli dům a teď někoho pověřili, aby se vám staral o dům. A on vám říkal, já potřebuju každý rok milion na údržbu, aby byste říkal, tady máš milion, a dělej si s tím barákem, co chceš, protože mě to v zásadě jako nezajímá. No a vy byste v tom domě bydlel a časem by vám odešly kohoutky, časem by vám odešly WC z pak by vám odešla střecha, začal by vám kapat do domu a teď byste seděl s těma kýblama, do kterým by vám kapala ta voda z té střechy a byl byste spokojen. Tak takhle vypadá to hospodaření se zprávou těch mostů. Proč neudělá výběrové řízení na ředitele TSK? na obsazení pozic na tom mostním oddělení a proč to systémově neřídí. Proč na to není žádná reakce? Proč se tady směřujeme s tím, že se prezentují mediálně další a další nevyhovující mosty a říká se, no my jich máme 20, my jich máme 23, možná 25, my potřebujeme další a další peníze. Nyní můžeme jenom doufat, že po masivním zemětřesení, co by teď zákonitě mělo nastat, dojde v TSK k nějakým skutečně hlubokým systémovým změnám. A zbytek mostu už zůstane stát. Systémovými změnami nicméně není myšlená jen pouhá výměna členů ODS a ČSSD za členy hnutí ANO. Nad TSK, stejně jako nad všemi dalšími českými městskými společnostmi, už teď ostatně bude vyset potenciální damoklův meč veřejného dohledu. A my jistě nebudeme jediní, kdo se o této chvíle bude dívat.